Αγαπητό μου ηλεκτρονικό ημερολόγιο, λοιπόν, σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Θα σου περιγράψω την ημέρα μου από την αρχή για να καταλάβεις ποια συναισθήματα με κατέκλυσαν, τι ακριβώς ένιωσα. Ελπίζω να με νιώθεις και να είσαι ο μοναδικός που να με καταλαβαίνεις. Αρχικά η ώρα στο μάθημα κύλησε καλά. Η καθηγήτρια μας παρέδωσε το μάθημα. Εγώ ανυπομονούσα να χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα και να πάω να συναντήσω τους φίλους μου. Ήμουν τόσο ανυπόμονος γι' αυτό ήθελα να τους διηγηθώ τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Είμουν ενθουσιασμένος με αυτά που θα τους έλεγα. Μόλις χτύπησε κουδούνι, ξεχύθηκα έξω από την τάξη ενθουσιασμένο. Ανυπομονούσα να τους δω. Ωστόσο, τους έψαξα παντού. Α, δεν βρήκα κανέναν τους. Ήμουν τόσο απογοητευμένος. Τόσο θλιμένος. Δεν είχα κανέναν. Ήμουν τόσο μόνος. Σε ποιο θα έλεγα τώρα τα νέα του Σαββατοκύριακου Ποιος θα με άκουγε εμένα Και ξαφνικά η χαρά μου ήταν τεράστια Τους βλέπω να ξεπροβάλλουν μπροστά μου Και παραδέχτηκαν ότι μου είχαν κάνει φάρσα Ήξεραν ότι ήθελα να τους πω τα νέα μου Και κρύφτηκαν για λίγο για να μου κάνουν πλάκα Αχ, με κοψωχόλιασαν Παρ' αυτά τους αγαπώ πάρα πολύ γιατί είναι φίλη μου. <Συγλώδη> <Συγλώδη> Τι γελάς? Ξέρεις ότι σας έψαχνα παντού. μη με, με κοροϊδεύεις. Θυμώνω. <Συγλώδη> Εντάξει φιλαράκι, έχεις δίκιο. Δεν θα ξανασυμβεί. Με συγχωρείς. Απλά θέλαμε να σου κάνουμε πλάκ. Όπως έτσι τελείωσε η μέρα μου. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ.